اہل بیت اتہار کا وہ قافلہ جب مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو ہنستا مسکراتا نانا جان کی قبر کے بوسے لیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا کسی کو کیا خبر تھی کہ وہاں پر جنگ ہو جائے گی اور ہمارا قافلہ جو ہے نا وہ لٹ جائے گا ہنستا مسکراتا قافلہ وہاں سے گیا اور جب واپس آیا تو صرف ایک ہی جوان بچا تھا باقی سارے ہی جوان اللہ کے راستے پر قربان ہو گئے تھے حضرت امام حسین علی مقام کی یہ قربانی کیسے بھول سکتا ہے ایک مسلمان آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کربلا سنائیں آج ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین کی شہادت سنیں لیکن درد دل سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار کربلا تو ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کیا کربلا پر ہم نے عمل کیا کہ حضرت امام حسین علی مقام کی جو تعلیمات تھی جو آپ کے عمل تھے کیا اس پر ہم نے عمل کیا کہ حضرت امام حسین علی مقام نے دس محرم کے دن کو اپنا اور اپنے اصحاب کا اور اپنے بچوں کا جو نظرانہ پیش فرمایا کیا وہ اسی لیے تھا کہ دس محرم کو نیاز پکانی ہے اور اس کے بعد بھول جانا ہے سب کچھ آپ نے حشر نہیں دیکھا پچھلے دنوں یار میرے تو یقین جانے دل رویا گیا کہ دس محرم کے بعد جب چودہ اگست آئی ہے تو ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ دین جو ہمیں آج مفت میں مل گیا ہے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے امام حسین علیہ مقام نے آج کس کو یاد ہے آج اگر ہمارے پاس اگر مسلمانوں کے پاس کربلا کی تاریخ ہے اور مسلمان بے نماز ہیں آج ہمارے سامنے حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہم بے نماز رہ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو پھر اپنی تاریخ جلا دو حضرت امام حسین علی مقام کی قربانی کو بھلا دو سب کچھ ختم کر دو پھر جو مرضی چاہے کرتے پھرو یار یہ ہماری زندگی ہے جو ہم جی رہے گا کبھی سوچا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کربلا کے سرزمین پر تین دن کے بھوکے پیاسے اہل بیت اتہار کے نوجوان اور اہل بیت اتہار کی خاتون جتنا بھی تھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی نماز تو ایک اور بات ہے تحجد بھی قضا نہیں ہوئی آج دیکھیں امام حسین کے ماننے والے جتنا بھی ہیں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں قضاء کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے کہ کتنی ہم نے قضاء کی ہے ادا کوئی ایک دو ہوں گی اور یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا قیامت کا ایک دن جو ہے وہ کتنا بڑا ہے قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہے اور اس ایک دن کے سامنے ہماری زندگی کتنا ہے ایک دن اس کی طوالت کتنا گیا؟ اس کی لمبائی کتنا ہے اس کا وقت کتنا گا اور اس کے سامنے ہماری زندگی کتنا گئے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اس سے زیادہ تو نہیں ہے اب ہم اگر سوچیں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کہ قیامت کے ایک دن کے سامنے ہماری زندگی ایک سیکنڈ بھی نہیں بنتی اب اس ایک سیکنڈ کے لیے ایک منٹ کے لیے ایک وقت کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ رکھا ہے اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ رکھا ہے کربلا کی داستان سن کر اس کو بھلا رکھا ہے حضرت امام حسین علی مقام کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں ہم تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہم نے میرے بھائیوں سوچیں ذرا آج ہم رب کو راضی نہیں کر رہے آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد یا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے انسان کی تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے اللہ رب العزت نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے تو مقصد بہت بڑا ہے آج ذرا دیکھیں نا آپ کہ آج ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے گئے آج ہمارے معاشرے میں آج کہیں آگے پیچھے ہمیں اسلام نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یار کچھ بھی نہیں بچا ہر چیز ہم قربان کر چکے گئے کس لیے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا ایک پل کی مانیہ ہے دنیا ایک پل کی مانتا ہے اور پل کے اوپر کوئی بھی عقل مند انسان اپنا گھر نہیں بناتا وہ وہاں سے گزر جاتا ہے اور ہم اتنا بیوقوف آج ہم اس دنیا کے پل پر اپنے گھر بنانے کے چکروں میں پھر رہے ہیں ایک بڑا بڑا خواب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے فلاں کرنا ہے یار سو برس کا سامان تُنہیں اکٹھا کر لیا اور پل کی بھی خبر نہیں ہے اور جس امام حسین علی مقام کے نام پر آج تو نیاز بانٹتا پھر رہا ہے آج جس امام حسین علی مقام آپ کے نام کے نعرے لگاتا ہے اور جان قربان کرنے کے دعوے کرتا ہے ذرا ایک منٹ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جا اور دیکھ کہ کیا میرے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہے حضرت امام حسین علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا تھا اس داڑھی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا تھا اس دستار کے لیے اس مسلح کے لیے پانچ وقت کی نماز کے لیے آج دیکھیں جتنا بھی مسلمان ہیں کسی کے اندر اور کسی کے باہر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے سوچنے کی بات ہے نا نیازیں پکانے سے نیازیں بانٹنے سے اور دس دن اپنے آپ کو غمگین کر لینے سے ہم امام حسین کو راضی کر رہے ہیں اس طرح تو ہم ان کو ناراض کر رہے گا آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا آپ کا مقصد یہ نہیں تھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کا دین بچ جائے اور تا قیامت میرے نانا جان کے امتی جو گئے وہ دین کے ساتھ اس طرح محبت اور وفاق کریں جس طرح آج میں کربلا کی سرزمین پر کر کے جا رہا ہوں تو ہم نے وفا کیا ہم نے کسی چیز کا پاس رکھا